لا تقيم إنسان بس من كلامه، لا تحكم على أي شخص بس من الحكي اللي بيقوله، راقب أفعاله. مع الوقت رح تكتشف إنه في ناس كثيره ما شاطرين غير بالحكي، لعبتهن اللعب على الكلام، بس وقت الجد الحقيقة بتبين والأقنعة كلها بتنشال وبتصير قادر تميز مين الصادق ومين الكذاب، المواقف هي اللي بتكشف معدن الإنسان. وهي الوحيدة اللي بتخليك تعرف إذا الشخص جدير بالثقة أو قد الكلمة اللي بيقولها أو شخص بيع كلام وما بيطلع من أمره شيء